Když mám narozeniny asi nic speciálního. Když máme oslavu, když se potkáme jako rodina a je oslava, tak je vždycky hodně jídla. A tak to máme prostě třeba nějaký kysup pečený a dort, většinou medovník, a nějaké prostě zeleninu a sýry a šunky. Ale jako nevaříme žádné speciální narozeninové jídlo. Tak obvykle je něco zajímavějšího, <kým> to znamená nějaké dobré maso nebo kuře se udělá, nebo úsa nebo já nevím, něco. Úsa ne. no, teda? Úsa tak, tak kačena. No, ta kačena bývá někdy taková, když je, když je to výjimečná příležitost, tak, tak takové, jsou, slavnostní, takové slavnostní jídlo. Ale, když mám narozeniny, tak jim asi normálně to, co vždycky. Teď třeba na narozeniny pojedeme kempovat, no tak spíš budeme opejkat buřty, nějaký masíčko si třeba hodíme na gril. O narozeninách se v Čechách většinou dělá narozeninový dort, ale v naší rodině se příliš dorty nepečou, protože to je hodně sladké a často to potom zůstane v ledničce, takže na narozeniny si koupíme záku, zákusky v cukrárně.